نفس هفه على اكله معينه، حنتف ورستق لينا وطبخ لنا، الريحه الخطيره دي طالعه من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقولك ما تهيا بنا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكلة من نوع اللي بيلمنا، طب وقت النار لا مننا. أوها الله الله ودي معلقة من وش الحلاق من قعر محروقة ومقرمشة واسمها بغاريك. أالله الله الله نفتك ونزمت واتسلى. أي يا يبدع عنها بحتة فلوس. من وش الله وعين في دوام اتحدق وحلي طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك طاعوس دايتك يبوس ده الاكل لسه من لزات الحياه بنعيشها مره وبناكل مرتين هات علبه لا علبتين اعمل حسابي الغايب اللي مالوش نايب الاكل يلف يلف ويرجع لاصحابه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 دل عقلي ويرجع ويرجع لصحابي هفه على اكله معينه هنتف ورستق تقلينا وطبخ لنا تجريحه الخطيط راضي طالعه من هنا فاحت وجت احنا عملنا فكره ان احنا بدائل اللحوم اللي اخدناها في المغارات وعملنا المجرات بشاميل بدايه ان احنا نعملها في لحمه مصنوعه عملنا جواها بشر وجواها كل الخضروات اللي هي تكون صحيه ما استفدناش اي حاجه تكون اللي هي فضول الصحه والاطفال ظل الظروف الاقتصاديه وكمان عشان ازمه في كده وما عملناش أول درس زي ما عمل عشان حاجه صحيه زي ما عملنا اللي هو ده صح كده اللي هو ده صح اه ودي بطاطس بس اللي مش هي جميل جدا ايه تاني؟ اشرحوا لي اللي عملتوه تاني. الفكره حاجات وعملنا بالفلوس عملنا احنا عملنا. كل حاجه تطلع طعمها حلو وفي نفس الوقت ما وصحية. تمام. زي ما المشروبات الغير صحيه في السوبر ماركت عملنا كوكتيل كوكتيل صحي وما فيهوش اي اي حاجه اضافات غير صحيه. طب متكون من ايه الكوكتيل ده انا عايز اعرف عصير جوافه مضروب بميه ومعلبه وقطعنا جواه تفاح وبطاقات وفراوله برده. تمام. وبكده يعني هو كوكتيل صحي. ماشي. مفيهوش اي حاجه اضافات غير صحيه. ونحب نلعب صبح كتير بس ما حاجة لكن في الأخر قررنا إن نشوف أي حاجة صحية أو شفنا أول نفس المهارات اللي هو كل حاجة نعمله ونحطه في وكل حاجة كأن أي حد ده فعلاً وأهم حاجة إن احنا تعاوننا وكلنا باللي احنا مش إن احنا نكسب احنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعمل طبعا كده بس اهم حاجه ان احنا خدنا شايفه محاله احنا اسم الفريق بقى <تطبق> اسم الفريق افضى ضحكات افضى ضحكات جميل جدا شكرا لي هيا بنا جيراننا واهلنا شكلها منه اللي طب النار لا مننا منينا. هلا هلا الله ودي من وش من طار الحروح اسمها برديس الله نحنا كنا مسند وتسلا رايضوا اتجاه عنها الله ودي من وش الحلا لك من طار الحروح الله واقعين في دوام متحدق وحلي طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك طاعوس ضايطك يبوس ده الاكل لذه من لزات الحياه بنعيشها مره وبناكل مرتين دي علبه لا طب هات علبتين اعمل حساب الغايب اللي ملهوش نايب الاكل يلف يلف ويرجع لاصحابه اخذ الاكل يلف يلف ويرجع لصحابه